يقول اقوم والله الحمد التبرع لجمعيه خيريه واعطي المال مسؤول فيها واقول انها من اشخاص اخرين مخافه الرياء لانه صديق لي هل علي وذر والله انا اقول أنت مضيع قل مني شو المشكله يعني اعطيه وتساكت قل منك ينعم مني ما قال لك مني لا تقول له لكن لماذا تكذب من اشخاص اخرين تكذب انت الحين تبي تصدق تروح تاخذ اسيئات ما يصير يعني أنت الآن الصدقة تريد بها الحسنة لماذا تكذب إذا ما سألك مو لازم تقول له ترى مني أو عطني وصل باسمي ترى أن تصدقت هذا ها ممكن لكن إذا سألك لأن الآن الصدقات لابد بهوية تضع هويتك مثلا حط هويتك خلص الحمد لله سواء منك أو من غيرك أنا يعطوني صدقات إلهني في ناس أو زكاوتك وراح أحطها باسمي بس أنا ليست مني بس اس اشترطون اللي جانا لابد بالبطاقه حتى تدفع ادفعها بالبطاقه لكن الله يدري ممن هي وما يسألوني منك ولا مو منك وهذا شيء. فما في داعي انك تكذب وانت رايح تصدق اصلا